Na katedre zoológie v Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo viacero projektov, ktoré využívajú prostriedky občianskej vedy, teda do riešenia vedeckých otázok, zapájajú v rôznej forme verejnosť. Najznámejším z nich je výskyt úžovky stromovej v Bratislave, ktorý prostredníctvom stránky na sociálnej sieti zapája širšiu verejnosť do herpetologického výskumu. Viac nám o ňom povie magister Peter Papežík z katedry zoológie. Pán Magister, mohli byste nám trochu bližší charakterizovat svůj výzkum? Tak my jsme se snažili v podstatě pomocí veřejnosti zmapovat výskyt nejohroženějšího, nejzácnějšího, největšího hada Slovenska, nakolik Bratislava je jedno z center výskytu toho druhu. A tušili jsme, že když zapojíme širokou veřejnost, která je hady, ať už v pozitivní nebo negativním smyslu fascinována, tak bychom mohli v krátké době získat poměrně velké množství dat. Hlazy majú určitú skupinu oddaných fanúšikov, ale zároveň môžu u verejnosti vzbudovať strach. Šíria sa o nich rôzne mýty, niektorí ľudia ich môžu bezdôvodne usmrcovať, aj keď z hľadiska človeka sú považované za užitočné. Ako ste propagovali svoj projekt, aby sa ľudia zapojili? Bolo tých, čo sa zapojili viac alebo menej, ako ste očakávali? No, z počátku to byl hrozne veľký boj. My sme do toho šli veľmi naivne, mysleli sme si, že že nám minimálně město bude nějakým způsobem se snažit víc vstříc. To se úplně nepodařilo, takže za začátku to bylo velmi skromné. A v podstatě až, až to druhou sezónu se začal ten počet těch fanoušků a těch lidí, kteří se zapojili tady do toho nějakým způsobem zvyšovat. Ale to, ten první rok to byl opravdu v desítkách lidí maximálně. A ty, co se zapojili, se zapojili skoro jednorazovo, alebo keď už ráz se do toho dostali, tak dávali opakovaně, pozorovaně? No převážně to bylo, myslím si, že od každého člověka jsme měli jeden záznam. Samozřejmě byly výjimky, které nám posílali ty hady pravidelně, ale to byly většinou amatérští, fanoušci herpetologie, ale od běžných lidí jsme dostávali spoustu záznamů právě jenom jednou, případně jsme dostávali záznamy, které vůbec nebyly, nebo se netýkly našho výzkumu, protože na tom byly úplně jiné druhý hadů zachyceny. A dostali tyto lidi nějaké informace návod, ako spoznať právě užovku stromovu. Ano, ano, my jsme se snažili právě na té facebookové stránce, hlavně děl, udělali jsme tam dokonce i album, kde jsme zvýraznili určovací znaky jednotlivých druhů, případně jsme se snažili šířit osvětovou činnost i přímo pomocí řekněme nějakých terénních exkurzí na lokality, kde se ta užovka vyskytuje. Snažili jsme se to ukázat přímo na těch živých zvířatech a otázka je samozřejmě, kolik jsme byli úspěšní. Když jste byli v kontaktu s těmi lidmi, viděli jste, že by někteří dajme tomu, vďaka zapojení do projektu alebo nějaká novým informacím změnili svůj názor na hady, alebo zbavili se předsudkou? To se nám v několika případech povedlo, což si myslím, že je to úplně jako nejlepší, co no, ten projekt přinesl. Vznikla nějaká komunita, či už na sociální síti, alebo lidi, či se osobně stretávali na těch exkurziách? No, nám ty exkurze velmi rychle zatrhl covid, takže těch exkurzí moc neproběhlo. Všeho všude byly tuším tři nebo čtyři, ale dá se říct, že v podstatě někteří lidé se zúčastnili všech. A prerostlo to dejme tomu, do nějakého aktivismu alebo ochranářských aktivit? No, musím říct, že zatím nepřerostlo, protože ten projekt samozřejmě, i když běží nadále, tak, tak není v silách jednoho člověka to všechno obsáhnout. A student, který se tomu věnoval v rámci své závěrečné práce, tak práci úspěšně obhájil a momentálně chybí student, který by v tom byl ochotný pokračovat. Takže, co se týká výsledků, mali ľudia možnost z nich vidět, nebo ta komunita, která je na sociálnej síti, ako, ako se dostala k výsledkům vášho projektu? No, my jsme se snažili v podstatě jednak každý rok dát nějaký souhrn toho, kolik hadů bylo pozorováno, kde, kdy, v jakou denní dobu. A to, Dělali jsme to jednak teda na konci každé sezóny, plus průběžně dáváme v podstatě na tu stránku mapu Bratislavy, kde jsou zaznamenány vlastně všechny pozorování, které jsme získali. Takže ta komunita je o těch, o těch postupech nebo o tom progresu, co se týká toho pozorování těch hrů průběžně informována. Myslíte si, že také to něčo se může i na jiné místa? Bylo by to super. Dokonce, když jsme to prezentovali na konferenci v Košicích, tak nám bylo vytknuto, že proč to děláme jenom v Bratislavě, proč to neděláme v Košicích. A bylo by to samozřejmě fajn, kdyby se to rozšířilo i dál, protože ten, tady tento sběr dat má velký potenciál a myslím si, že právě pro nějaké masové mapování, které by posloužilo jako základ nějakého atlasu nebo, nebo terénního průvodce, by, by tohle mohl být velmi dobrý zdroj dat. Myslíte, že herpetologická komunita na Slovensku má takovýto potenciál, že by dokázala organizačně utěhnout takovýto projekt? To je samozřejmě druhá otázka, protože kdyby se to rozšířilo i na jiné druhy, tak ten, ten časový, hlavně ten časový rámec toho by se neskutečně zvětšil. Už teďka v podstatě my, když jsme, když byl vrchol té sezóny a my jsme přijímali 12 pozorování denně, tak než jsme od těch lidí získali veškeré informace, tak to opravdu zabralo celý den. Takže když by se to rozšířilo z jednoho druhu na všechny druhy plazů, případně u tak si neumím představit, že by to zvládal jeden člověk. To by musel být opravdu tým, který by byl zaměřený jenom na tohle. A dejte si představit spolupráci s jinými platformami, jako iNaturalist, nebo další To určitě. Ano, další to určitě ano. Ano, my jsme využívali i tady, tyhle, i tady tyhle databáze a využívali jsme tady i amatérské databáze, jako například na Huby.sk. I tam se objevovaly užovky, takže i to jsme využili. A měli nějaký mechanismus? Ne? kontrolu chyb nebo overování těch pozorování? No, my jsme měli jediný jednoduchý mechanismus, to je to fotografie toho jedince. Že tam se dá podle usporedení šupin stoprocentně určit, že je to naozaj ta správná. Ani to nemusí být šupiny, já si troufám tvrdit, že člověk, který se těm hadům věnuje, tak to stačí vidět zbarvení toho zvířete a naprosto přesně ví, na co se dívá. Tak to je dobré pro váš výzkum. A trochu ošemetná otázka, nakoľko byl finančně náročný, alebo išlo o čisté dobrovolnictvo. Je to smutné, ale ano, bylo to v podstatě čisté dobrovolnictví. No, na dobrovolnictví není nič smutné. A, a, ano, já jsem to myslel spíš vzhledem k tomu, že jsem na začátku naznačil, že město nás úplně nepodpořilo. My jsme měli takovou ideu, že třeba ty PR-plagáty dostaneme do městské hromadné dopravy a tak, protože ty panely, které jsou v té městské hromadné dopravy, jsou stejně prázdné. No bylo, když nám přišlo odpověď od města, tak jsme zjistili, že to je naprosto nerealné. Takže zatím jste spokojný s výsledkami vášho projektu, nebo máte nějaké rezervy, alebo další cíle? Rezervy samozřejmě jsou, to, to, to vždycky, ale myslím si, že všechny, kteři, kteří v tom byli zapojeni, překvapilo to, kolik záznamů se podařilo získat. V dnešní době je to už víc než 500 záznamů, takže to, minimálně to ukazuje, že ta populace tady je zdravá a že jí asi moc nechybí. Tak to je dobré. Co považujete při realizaci výzkumu? za největší prejkážky? Komunikace s lidmi. Protože, jak jsem říkal, je to časově náročné a je to časově náročné, zejména proto, že my, abychom měli sjednocenou metodiku, tak potřebujeme z lidí získat vlastně všechny ty data, které, které sbíráme. A to byl někdy opravdu velký problém. Tak ještě moja závěrečná otázka. Co byste poradili lidem, kteří by se do takého-to něčeho podobného, možno v jiném odbore, chceli pustit? Asi trpělivost a hlavně z toho, co jsme my měli vyzkoušené, je to, že pokud chci, aby můj projekt podpořila nějaká stránka, tak ta stránka nesmí spát. Ta stránka musí být neustále aktivní, neustále se tam musí něco objevat, protože jakmile jednou usne, tak ten zájem velmi rychle opadá. Takže neustála aktivita, komunikace. Tak, tak. Děkujeme za vaše odpovědě. Rozprával se s námi magistr Petr Papežík z Týrovedecké fakulty Univerzity Komenského. Ještě raz děkujeme. Já tak díky.